අයිබෝන් සිරු දෙනාට අපි සූදානම් වන්නේ resource එකක්. එහෙම නැත්නම් සම්පතක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න. ඉතින් resource එකක් කියලා කියන්නේ සම්පතක් කියලා කියන්නේ අපි දැන් සාමාන්‍ය දැන් කියනවා මට මේක හරිය සම්පතක් නැත්නම් මට ඔය සම්පතක්. අපි එහෙම අදහස් කරන්නේ වටිනා දේවල් සම්පතක් කියලා අපි කෙනෙක් අඳුනනවා නම් එයා අම්ම කෙනෙක් සමහරට දරුවෙක්ට සම්පතක් කියලා කියන වෙන්න දැකනේ? එතරම් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ මෙතන කියන්නේ මේ වටිනා දෙයක් ගැන කියනවා. එතකොට resource එකක් කියල කියන්නේ වටිනා දෙයක්. අපිට යමක් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන දෙයක්, අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. වටිනා දෙයක්. ඉතින් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි හිතමු අපිට යම්කිසි කාර්යයක් කරන්න අපිට අවශ්‍යයි කියලා යම්කිසි උපකරණයක් අපිට මේ පරිගණකයක් අපිට අවශ්‍යයි. අපිට ප්‍රেজෙන්ටේෂන් එකක් කරන්න ඕනේ. ඔබ ගුරුවරයෙක් නම් ඔබට ඔබගේ ශිෂ්‍යන්ට, ශිෂ්‍යාවන්ට උගන්වන්න ප්‍රেজෙන්ටේෂන් එකක් හදාගන්න අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා පරිගණකය, කම්පියුටරයක්, ලැප්ටොප් එකක් වගේ දෙයක් ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක resource එකක්. ඒතර කියන්නේ වටිනා දෙයක්, resource එකක්. ඉතින් අපිට යම්කිසි උදව්වක් තියෙන, ප්‍රවෝජනයක් තියෙන يام කිසිය මිලක් නියම කරන්න පුළුවන් දේක් තමයි රිසෝස් එක කියලා කියන්නේ නමුත් දැන් විශේෂයෙන් මානව සම්පත වගේ දෙයක් ගැන කතා කරනවා නම් it's a priceless resource අපිට මිල නියම කරන්න බෑ ලෝකේ මිලක් නියම කරන්න බැරි එකම සම්පත තමයි සම්පත අපි මානව සම්පත දරන effort යම් මිලක් එහෙම නැත්නම් අපිට දෙන mental හෝ physical labor එකට අපි wage එකක් එහෙම නැත්නම් නම්ෝ තිකේ ගතහස් වෙන්නේ ඔහුගේ වටිනාකමයි කියලා. ඔබ ඔහු යම් කාලයක් ඔහු අය යම් කාලයකදී ආයතනයකට ලබා දුන්න ඉෆර්ට් එකට තමයි අපි පේමන්ට් කරන්නේ Herren. මිනිස්සෙගේ වටිනාකම මෙච්චරයි කියලා අපිට කියන්නද. වතාවක් අපි කතා කරන රිසෝස් එකක් කියලා කියන්නේ යම් කිසි ප්‍රයෝජනයක් තියෙන මිලක් නියම කරන්න පුළුවන් සහ ඒ තුලින් යම් ආයතනයට හෝ පුද්ගලයාට ලැබෙන දෙයක් තමයි සම්පතක්